Вранці всі кивону майже часів 8 утра пішла потихеньку, а потім напорок повеличився-величився. Ну, вона не грязна. такого цвіту, як ото технічну привозили нам, от точно такого. Ну, звісно, пити борщ варити не треба, але для всього біходу можна. Не треба фляга, флягами бігти. Аж смішно треба, привикли вже так-то люди носять, а нам дико треба собі йти. Дуже погано, води треба багато, а її нема. — Від сьогодні почали постачання? Да. — Так, почали, а до нас не дійшло. Сьогодні ранком з'явилася вода в квартирі, нарешті за майже місяць відсутності встигла помити посуд, встигла помити плиту, поповнити ті запаси, які були в квартирі, які були принесені до цього. Ну, зараз, на жаль, вже водичка в крані в нас закінчилася. Але сподіваємося, що сьогодні ще буде, тому що поповнити запаси необхідно прибрати в квартирі. Хотілося б, чекаємо, коли знову водопостачання буде відновлено.